Монолітна плита перекриття чи плита ПК для сезонного котеджу 80 метрів бутовий фундамент. А це не взагалі пов'язані речі, Марія. Тому що тут вже треба дивитися як ви можете організувати роботу. Якщо у вас бетона, ну, кран підїхати не може, да? Ну, все так забудовано, дуже вузькі дороги, не може підїхати цей длинномер, як сказати українською? Хлопці, пишіть мені в коментарі, а то ви ж жаби на мені не підсказуєте. Ось, в хоч в коментарях пишіть. Довгомір, як українською буде? Довгомір. Котре панелівоз? Ось, якщо панелівоз не може заїхати це дуже довгі машини наприклад у вас проліт більше там 6 метрів ось тоді ви робите або монолітне, вибачте або монолитне перекриття або зборна монолитне перекриття це теж є, є варіанти ось Тобто вибір перекриття це питання організації будівництва. Далі, це питання розрахунку фундаментів, тому що ми збираємо навантаження і пліта ПК передає це навантаження на 2 стіни, а монолитне перекриття на 4 стіни. Тому там можуть бути різні фундаменти. Ось. Якщо ви тільки-тільки проєктуєте. І може під'їхати важка техніка, тобто кран, панелі ввоз, то об... можете зробити плити ПК, це буде швидше і дешевше. Тим паче ви самі пишете, що це будинок сезонного проживання. То навіщо туди тягти важкі, дорогі технології? Скільки б ми не рахували, кожен рік одна і та ж сама ситуація. Плити ПК дешевше, ніж монолит. Виключення може бути тільки тоді, коли бригада зі своєю опалубкою ще не знає того, що за неї треба брати гроші за її аренду, бо вона і зношується. А бригади, котрі вже зі стажем, то вони включають амортизацію опалубки в ціну своєї праці за цю роботу. Але все одно моноліт, він дорожчий. Ну, плити ПК ви можете самі підібрати, а моноліт все ж таки треба, щоб конструктор розрахував, якщо ви хочете раціональне армування.